السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة على ماشطة الراكي متفرعه من شرع الشي. شقة مساحتها 240 متر هنبدأ واربعين متر هنبدأ الأول بالحمام الضيوف هذا الحمام القشطيب لسه جديد الشقة الدور الثامن العمارة فيها ثلاثة أسنصير متخشيب جدا التوضيح لسه حديث الشقة بتتباع زي ما هي بالفرش وبالأجهزة وبالتكييفات طبعا الفيو بانوراما هنتفرج عليه بس بنبدأ معاكو بالجزء اليمين بتاع الغرف والمطبخ طبعا كل حاجة لسه جديده لم تستخدم بنخش اول حاجه على الليفينج طبعا في شغل الزبطات الارضيه معموله برسلين اسف جوبسون بورد معانا دي الطرقه بنخش من بعد الليفينج عندنا هنا اول غرفه طبعاً ميزة للغرف مش مجروحة ونورة الشمس داخلها زي ما احنا ما شايفين الفيو مفتوح الطرقة دي بتطلعنا الباب الشق اللي احنا دخلنا منه نرجع هنا نخش عندنا الحمام هنا اللي بيخدم الغرفتين وليفينج. ده حوض برا ودي معانا الحمام كابينة شاور عندنا الأحواض دي والأعداد بنطلع بنخش على الأوضة الثانية غير الليفينج زي ما احنا عارفين ممكن يبقى أوضة غرفة رابعة كل الشقه مكيفها بالكامل طبعا نفس المطل يعني ميزه ان الهيوم مش مجروح خالص فى غرف النوم بعد كده بنخش على غرفه الماستر نمسيل فيو بردك، على الحمام، سخنة كلها موجودة، حمامات طبعاً لسة تشطيب حديث، رخم حتى اللي موجود جلاكسي، كبينة الشاور، العمره طبعاً مدخلها فخمة جداً، عمره حديثة مباني 2018، طبعاً التشطيب كله لسة جديد. ميزة ان الشقة زي ما هي جاهزة للسكن مساحة برضك ميتين خمسة واربعين متر مساحة حلوة هنطلع بعد كده نرجع للباب وهنخش علي الريسبشن دا معانا مساحة الريسبشن السفرة وفي الصالون تاني طبعا عندنا كل النجف شغل ستيل جميل جدا هنطلع هنا على التراس طبعا قاعده جميله جدا شوف الفيديو فيو تحفه على خضرة ومشتل حاجة فوق الممتاز اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس واتمنى لايك منكم بجد ودعمنا عشان في حاجات حلوة ان شاء الله الفترة اللي جاية نازلة وبشكركم على وصولنا لان احنا عدينا الالف مشترك بفضلكم طبعا بعد ربنا ان شاء الله وباشتراكم معنا ده تصوير الرسيبشن اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته